Sziasztok, szeretettel köszöntelek benneteket a mai adásban, én Kónya Bea vagyok, a Pikrából már ismerhettek. Ezen a YouTube csatornámon pedig tovább vezetlek titeket a Tudatos Instagramozáshoz vezető úton. Ma bemegyünk együtt a... Nem merem kimondani a lófasz erdőbe, mert olyan témáról fogok nektek beszélni, amit tom megint fogok kapni hideget-meleget, de úgy gondolom, hogy van mit edukálni a hazai piacon ebben a témában, és... Tényleg meg kellene ezt teljes körülően, nem csak így, csak feketén, csak fehéren nézni, hogy kik azok az influencerek, és miért érdemes velük dolgozni, vagy miért nem érdemes velük dolgozni. Úgyhogy, a téged is érdekel, hogy miért utáljuk az influencereket, akkor tarts velem ebben a mai videóban. Muszáj volt ilyen éles felütéssel, klikbét euh, felütéssel indítanom ezt a videót, mert tényleg rengeteg utálkozás övezi ezt a témát ami már magából a kifejezésből, hogy influencer, amit ugye előszeretettel influenzásnak gúnyolnak, meg ennek a magyar fordításából, hogy véleményvezé, mert sok minden ebből eredesztethető, de ezt a múlt heti videómban feldolgoztam, hogy miért nem véleményvezér az influencer, miért nem jó fordítása a, az influencernek az magyarra, hogy véleményvezér, hogyha érdekel, akkor nézd meg ezt a videómat. Ha már korábbról ismert valamelyik Felületemről, akkor a clickbait behanongozó ellenére biztosan tudod már rólam, hogyha van valami, ami távol áll tőlem, az az egyoldalú tájékoztatás, és az egyoldalú utálkozás, és a gyűlöletkeltés. Tehát ez a videó nem az, aminek látszik. Viszont muszáj volt ugye így fölvezetnem, mert azt látom akár még szakmai berkekben is, hogy, hogy ugye. Nagyon sokan csak negatívan beszélnek az influencer marketingről, amit egy icipicit azért érdemes lenne álnyalni, és ezennek a mai videónak a célja. Na, lehet, hogy nem leszek most ezzel népszerű, amit mondok, de ugye boldog-boldogtalan szereti influencernek hívni magát. Ne vegyétek magatokra, tehát amint nektek tényleg a körétek épült közösséget befolyásoló hatásotok van, ti már influencerek vagytok, max. még csak mikroinfluencerek, sőt, mert olyan is van, hogy nanoinfluencer. Szóval vannak a ma influencer marketingben már ilyen kifejezések, hogy tényleg kicsit kategorizáljuk a hatás gyakorlás mértéke szerint a tartalomgyártókat. hatok most szerintem, amit vagyok a saját csatornámon, most hogy beszéljek már arról, amiről én szeretnék. Szóval volt egy kézzétek el, még a előző cégnél dolgoztam, az utolsó alkalmazotti mi voltomban, ahol nagyon drága fogyasztói elektronikai ügyüket gyártottunk. Ki lehet keresni, hogy mi volt ez, és kezeljétek el, hogy egyszer bejelentkezett 20, azaz 20 követővel egy. Instagram influencer, így hívta magát, ezt így annyira megjegyeztem, hogy, hogy most tényleg évek távlatában is eszembe jut, bejelentkezett, hogy nagyon tetszik neki ez a legfrissebb telefon, és akkor szívesen lenne a, a, a nagykövete, és tényleg, konkrétan emlékszem rá, hogy 20 darab Instagram követője volt, és hát... Ne haragudjatok, és tényleg kérek, de ilyenkor ne hívjátok még magatokat. És erre, erre mondhatja azt tényleg jogosan bárki, hogy boldog-boldogtalan, annak hívja magát. Tehát amíg nincs képített közösségetek, addig ö, nem tudtak. Ennek mondom, fokozatai vannak, de a 20 az még nem fokozat, hiszen az, azt, azt akkor inkább World of 20-nak hívjuk. Ugye, amikor a családodnak most ez 20 fő, ez úgy inkább a te családod, szűkbaráti köröd, abból már tényleg kijön a 20 fő. Ha te ott abban az égét és evangelista vagy, annak is van létjogosultsága, de ez még nem az influencer marketing. Remélem, hogy nem bántottam meg senkit, mert nem az ennek a videónak a célja. Én tényleg hiszek abban, hogy nektek lehet proaktívan cégeknél bejelentkezni úgy, hogy nem fognak titeket komolytalannak venni, és nem fognak, nem tudom, ingyenélőnek venni, vagy ilyesmi. Tehát én, én, én ezeket a, a, az ilyen címkézéseket, meg tudjátok utánom, és minél szélesebb körülön próbálok titeket edukálni, segíteni, tanítani a videóimban, Mit tanulhatsz viccok fruzsitól? Volt egy ilyen videó, amit ö, majd belinkelek és ebben látod, hogy hogyan tudsz te tényleg úgy profin proaktív lenni, hogy komolyan is vegyenek téged a nap végén a másik oldalon a márkák. Hát nagyon sokat ront az influencerek megítélésén az is, hogy én mint PR-es ugye mondhatom, hogy rossz a PR-je az influencereknek és az influencer marketingnek. Rengeteg botrány valami kikerül, ugye akár a mass tömeg médiumokba, és ez hát sokszor azért van, mert jogos, tényleg, majd veszem a, a szépen itt a pontokban tovább, hogy, hogy mi az, amikor tényleg elbaltázzák akár az egész influencer szénának a megítélésére, annyira rosszat hoznak egy-egy skandallummal, egy-egy botránnyal. Úgy gondolom ezeket a szavakat, amik így eszembe jutnak, remélem, hogy nem zavar senkit a szókincsem, szóval egy-egy influencer tényleg tud uh, botrányos helyzeteket teremteni maga körül, és, és ez ilyenkor úgy leírja az egész szakmát, mert hogy ezt végül is azért hívhatjuk uh, szakmának, de erről majd még elmerengek ebben a mai videóban. Tehát rossz a pr -ja az influencer marketingnek, egyrészt mert valóban vannak botrányok, másrészt pedig azt azért tudnotok kell, hogy azok a tartalomgyártók, akik egyszer csak azért, mert itt van, mindenkinek itt van a, a telefon, meg itt, hogyha van egy stabil net kapcsolatod, és van egy eszközöd, amivel fel tudod az adott tartalmat venni, le tudod az adott tartalmat gyártani, lényegében bármikor válhatsz ugye, tartalomgyártóvá, nem kell iskolákat elvégezned, lehetsz önjelölt, ezt a szót szintén nem szeretem, mert... Bár, ez bárki jelölheti magát bármivé ma, én ebben nem tartok semmit ördögtől valónak, a piac majd eldönti, hogy mire van igény. Tehát nyugodtan lehetsz te ilyen alulról jövő. Én inkább ezt mondanám tartalomgyártó, anélkül, hogy újságírói végzettséged lenne. És mivel ezek az influencerek ugye sokszor olyan, közösséget építenek, olyan elkötelezett és aktív közösséget építenek maguk köré, ami nagyobb, mint amit egy klasszikus újságíró elér a saját médiumán, ezért bizony sok esetben konkurenciát jelentenek a tartalomgyártók a klasszikus újságíróknak és a klasszikus médiumoknak, úgy, hogy ezt nem tanulták soha, csak egyszerűen sikerült olyan zseniálisan ráérezni a közösségük igényeire, és ez maga remélem, hogy értitek így ennek a dinamikáját ugye a két oldal között, tehát ez tud feszültségeket szülni, ami lejárató influenceres cikkekben mutatkozik meg, sokszor tényleg és a többségében tényleg teljesen jogosan, hiszen ezek a botrányok, amit majd mindjárt a következő pontban, tényleg valósak, de azért ezt érzékelnetek is kell, hogy sokszor kapva kapnak is azon az újságírók, hogy így rájuk húzzák a, a vizes lepedőt a, az influencerekre. Tényleg sokszor meg is érdemlik, mert botrányosan tudnak azért viselkedni ezek a tartalomgyártók. Nem is tudom, erre annyi példát tudnék mondani, hogy ez ugye miben nyilvánul meg eleve, hogy hogy alulról jövő ö, ambíció ez, hogy, ők, hogy hogy végül kialakul ez, hogy ők egy akár sok százezres hazai viszonylatban is sok százezres bázist ö, szólítanak meg. Tehát itt ők ezt nem tanulják, nincsen mellettük kommunikációs tanácsadó, sok minden baltázhatnak el úgy, hogy nem akarják, nagyon sok botrányos helyzet van, amikor tényleg méltatlan helyzetbe hozzák, mondjuk azt a, volt ez, tudjátok, az a, nem tudom, Balatoli szálloda, aki nem elégítettek ki a, ráadásul fiatal youtuber srácoknak az igényeit, én nem tudom már, hogy mi volt ez, Annó feldolgoztam a csoportomban, de annyira sok ilyen dolog történik, hogy már most ebben a videóban nem, nem abban a témában nem szeretnék állást foglalni, mert nem emlékszem rá pontosan már. Mindig aktuálisan feldolgozom, hogyha érdekeltiteket akkor gyertek a csoportomban, vagy megkövessetek az Instagramon. Tehát vannak a botrányos viselkedések, illetve vannak az olyan, hát azt kell mondjam, jól megfontolt inautentikus viselkedési formák, magatartási formák, amikor az emberek tényleg célirányosan influencerek ki akarnak válni, mert úgy gondolják, hogy ez az Money, könnyű pénz, és akkor megvásárolják a, a követőket, és erről nagyon fontos beszélni, én is már több soron megtettem, több sorral megtettem a felületeimen, ezért is volt a mai videónak az a felütése, ami, mert tudom, hogy ezzel hát, kihúzom a gyufát azoknál, akik nem szeretnék, hogy erről legyen szó, minden esetre fontos arról beszélni, hogy van egy ilyen jelenség, hogy követőket lehet vásárolni. Ezt már nem szeretném ebben a mai videóban megmagyarázni hosszasan, nézzétek meg a témában készült dedikáltad erről készült videómat korábbról. Tehát létezik ez a követővásárlási jelenség, erről beszélni kell azért, hogy mindenki tényleg meg tudja ítélni, hogy azzal a partnerrel dolgozik -e együtt, aki tényleg megérdemli azt az adott pénzt, szolgáltatást, és aki eléri azt a közösséget, közönséget, aki neked, mint mondjuk Márkának a képviselőnek fontos. Természetesen, hogyha te már belefutottál egy olyan influencerbe, aki semmit nem hozott neked a konyhára, és még egy darab új követőt se jött mondjuk miatta, nemhogy vásárlást generált volna, és mondjuk jó pénzeket csengettél ezért, akkor érezheted jogosnak, hogy nem tudom, utálkozok az influencereken, de inkább a, rossz volt itt valami a kampányban, inkább a saját döntéseidet kellene ugye újra átgondolni, hogy hol csúszhatott-e el ez. Nem minden egyes influencer marketing kampány csapódhat le konkrétan vásárlás ösztözésben. Van, hogy csak awareness növelésre használjuk. Minden esetre lehet, hogy te pont belefudottál egy nem hatékony vélemény vagy influencerbe, és ez a negatív tapasztalatot tényleg annyira mélyen beléd uh, ivódott, hogy soha többet nem mersz, ugye kezd nyúlni, hanem inkább ezt az egész így elveted, és akár még meg is botránkoztad, hogy, hogy tényleg milyen pénzeket lehet ebből keresni, mert neked volt egy rossz tapasztalatod, de hidd el, hogy nem ez az átlagos, és minden tevékenységi körnek meg lehet a maga hatékony influencerét találni, és ezen a ponton tartom azt fontosnak elmondani, hogy mindenkinek van influencerre, mindenkinek, inkább már mindenkinek van véleményvezére, lehet, hogy neked nem egy nem tudom, Instagram lány lesz, hanem neked egy újságíró lesz, de ezért mondom azt, hogy, hogy, hogy tényleg ez az influencer marketing nem egy új keletű dolog, csak régen nem influencer marketingnek hívtuk, és ezért éreztem én azt, mint PRS mindig magaménak valónak, hogy a cégem belül a multinál, amit már említettem, influencer marketinggel, az újságírókkal való hosszas, mély tapasztalatom, és a tényleg nagyon mély know-how-om miatt mindig úgy tartottam, haladékonynak a cégre nézve, hogy én foglalkozok az influencer marketinggel, mint PRS, nem a, a social médiás. Mivel mindenki tükör, érdemes megnézni, hogyha nagyon utálkozunk valakin, akkor mégis mit tükröz? Mit látunk ő benne, amit adott esetben magunkban nem találunk? Természetesen ez nem mindig igaz, de azért ezen is érdemes elgondolkodni, hogy nem lehet, hogy azért utáljuk az influencereket, mert baromi jól élnek, sok pénzt lehet keresni az influenzerkedésből, sikeresek, ráadásul egy olyan tevékenységgel, amiből te, a, mint nem tudom, kívülálló, aki nincs ebben otthon, azt látod, hogy csak posztolgatás. Csak posztolgatás, ez bárki tudja, és ugye mennyivel jobban lehet keresni, vagy mennyivel szabadabban lehet élni, mint egy 9-től 5 tartó, irodai munkában mondjuk, vagy ne agyisten Isten, mondjuk a, a szalag mellett egy, ö, egy gyárban. Mondhatnám, hogy ugye mennyi és utánuk lehet csinálni, de nem lesz olyan egyszerű. Eleve egy bázist felépíteni, baromira nem lesz egyszerű. Tehát itt nagyon sok munka van abban, mire felépítesz egy bázist, mire meghatározol egyetlen egy olyan témát, hogy arra legyen piaci, igény, majd hogy annak a bázisnak úgy a dolgokat, hogy az, a monetizálható dolgokat, hogy ez ne csak a bázisnak, hanem a márkának is igény, ö, érték legyen. Tehát ez egy nagyon komplex folyamat, és ahogy mondani szoktam, egy profi tartalomgyártó az kreatív ügynökség, PR ügynökség, house, tartalomgyártó, operatőr, vágó, fotós, ö, grafikus, szóval, hogy, hogy itt olyan komplex képességeknek kell készségeknek, skilleknek kell összepasszolnia, amihez vagy sokat kell tanulni, meg a menet közben folyamatosan tovább kell képezni magad, vagy hát van olyan alkat, aki egyszerűen tényleg alkatilag nem is képes -e erre, hogy ezt hosszú távon úgy szállítani tudja a követőknek, hogy ebben ne omoljon bele, meglegyenek a sikerélmények, fejlődni tudjon, a közösség tudjon vele fejlődni évekken keresztül, és, és ne tűnjön el, mert ez ugye hoz egy, hozza a sikereket, valaki a sikereket nem tudja úgy feldolgozni, hozza az ellenlábasokat, hozza az, hogy, hogy, hogy ne tudjátok meg, hogy például én, aki tényleg csak segíti az embereket, és muszáj ezen nem mert én azt gondolom, hogy csak értéket próbálok teremteni, szóval hogy itt próbálom a kis Jedi oldalon, a, a, a, én nekem megvannak azok a sziklaszilárd értékek, amiket úgy gondolom, hogy a világ ezek mentén kellene, hogy felépüljön. Ezek olyan egyetemes emberi értékek, mint hogy segítsük, egymást, támogassuk egymást, ne utálkozzunk, de legyünk transparensek, ne verjük át a másikat. Szóval, én úgy gondolom, hogy ezeknek, ezek mentén kellene mindenkinek élnie, és uh, akkor jobb hely lenne ez a világ. Más meg máshogy gondolkodik. Neki is igaza van a maga valóságában, de ezek ugye nem egyeznek, és akkor ők engem utálni fognak. És, és hát például nekem is vannak már kézzel emberek, akik utálnak engem, és, és tényleg én ezt itt teljesen elengedem, és szívük joga, Szerintem az a lényeg, hogy itt azért a többségnek, a 99%-nak, meg nyilván magamnak, és annak az értékrendszernek, ami mentén én élem az életet és az igét terjesztem, annak megfelel az, amiről én beszélek, és ez túlmutat azon, hogy itt öncélúskodjak, hogy nem tudom, gyere workshopra, és én gazdagodjak meg ebből, vagy gyere el tanácsadásra. És ez az öncélúskodás egy nagyon fontos, dolog, mert sok influencer ezen bukik el, és ezért is utálhatjuk az influencereket, mert öncéluskodnak, és nem mutató semmi azon, hogy, hogy tényleg a magam mutogatásról, ezt, ezt nem tudom gyakorlatilag máshogy hívni. Fontos azért, hogy egy influencer értéket teremtsen, ami túlmutat a maga mutogatáson, és hogy azt az erőt, ami egyben már felelősség is, amit ugye az emberek elérése kapcsán fel tud mutatni, azt jó dolgokra az öncélúskodáson túlmutatóan is felhasználja. És nem kell, ez nem azt jelenti, hogy mindenki legyen jótékonysági akcióknak a nagykövete, vagy mindenki álljon bele olyan társadalmi, közügyi ö, témákban, véleményformálásban, ami mondjuk, hogy vennék ki magát egy beauty blogger csatornáján. Tehát nem azt jelenti, hogy mindenki álljon bele társadalmilag fontos ügyek véleményezésébe, hanem azt jelenti, hogy a maga területén, ahol ő befolyásoló, ott... Olyan értékek mentén befolyásoljon, amit egyetemesen ugye, jó értéknek, fontos emberi értéknek mondunk. És szerintem, hogy, hogy itt egy. Értsétek ezt egy nagyon egyszerű példában. Szerintem ez például azt jelenti, hogy ha te nagyon egyszerűen rúzsokról és szépségápolási termékekről beszélj, akkor legyél a témádban igenis hiteles komplexen járt körbe a témádat, a lehető legjobb tartalmat ad a követőidnek, ami elvárható a te témádban, és fejlődj és fejleszd a követőidet folyamatosan. Tehát itt akkor ez az értékteremtés, hogy nem csak így random kiállok a rúzsal, hanem hogy igenis elmondom, hogy ez a rúz, ekkor meg ekkor jó, így meg úgy használ, és nem kell mindenkinek túl mutatnia, és nem kell oké, okay, beszélsz rúzsokról, hogyan hoztatnád be, lehetne beszélni body positivity meg önbizalomról, meg persze szegről, végről, vagy akár is könnyedén is be lehet hozni társadalmilag fontos témákat is. Nem muszáj, ha te magadénak érzed, akkor, akkor tök jó, hogyha tudsz, társadalmi ügyekben felelősséget vállalni. Hogyha nem ezt magadénak, akkor törekedj arra, hogy a saját témádban minél szélesebb körben, minél tartalmasabban edukáld, inspiráld a követőidet. Remélem, hogy ebben a mai videóban sikerült kicsit komplexebben körbejárni ezt a témát, és remélem, hogy akár melyik oldalon is állsz, látod, hogy ez egy olyan komplex tevékenység, amit tényleg kicsit 360 fokban érdemes vizsgálni, nem csak azt látni nap végén, hogy ó, csak posztolgat és mire keres, ugye ennyi pénzt. Remélem, hogy inspirált téged ez a videó és sok kérdést letisztázott a fejedben, hogyha így van, akkor örülök, hogyha megosztod ezt a videót, bárhol, akár az Instagram sztoridon, akár a Facebookodon, ahol hírét tudod vinni, hogy tényleg gondolkodjunk egy kicsit átfogóban és vizsgáljuk meg témákat átfogóban. Ha tetszett ez a videó, akkor nyomj rá egy like-ot is, és iratkozz fel a csatornára, mert ezzel a témával foglalkozom. Minden egyes videóban tartalomgyártásról, influencerségről, instagramról, egyéb kreatív témákról és online vállalkozásbeli témákról van szó. Várlak szeretettel a jövő heti adásomban is. Kövess be az Instagramon is mindkét profilomon, mert ott még több tartalommal várlak titeket, és jövő héten találkozunk a következő videóban. Sziasztok!